Σε μια εποχή διεθνού αστάθεια, πολέμου στην καρδιά τη Ευρώπη, αλλά και ανοιχτών απειλών στα σύνορά μα, η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων γίνεται ημέρα ολόκληρη τη Ελλάδος και όλων των Ελλήνων. Ευκαιρία εθνική εισπήρωση και αυτοπεποίθησης, αλλά και απόδοση τιμή στου διαχρονικού φρουρού τη ανεξαρτησία και τη προόδου τη χώρα. Η πατρίδα μα υποδέχεται φέτος τη γιορτή των ενστόλων τη ισχυρότερη παραποτέ με αναβαθμισμένη την αμυντική της ασπίδα. Απλωμένο παντού το διπλωματικό δίκτυο των συμμαχιών της και την οικονομία της σε ανάπτυξη. Να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Σε μία ακόμα κρίση απ' την οποία θα βγούμε νικητές. Τιμούμε σήμερα εκείνε και εκείνους που τιμούν το εθνώσιμο σε στεριά θάλασσα και αέρα μέρα και νύχτα. Απαντώντας με ετοιμό στην προκλητικότητα και με επιφυλακή σε κάθε επιβουλή. Γυρίζουμε την πλάτη στους λίγου που αμφισβητούν την αμυντική θωράκιση της πατρίδας και βαδίζουμε σταθερά στο δρόμο που δείχνει η υπέρμαχος στρατηγό αλλά και η παράδοσή μας. Η 21 η Νοεμβρίου είναι η μέρα δημόσια ευγνωμοσύνη στου ήρωε που θυσιάστηκαν για την ελευθερία του τόπου μα και ταυτόχρονα σημείο συνάντηση τη Εθνική Ενότητα και της Εθνικής Αποφασιστικότητας. Εύχομαι υγεία και δύναμη στις γυναίκες και τους άντρε που υπηρετούν την Ελλάδα σε όλα τα μέτωπα με αφοσίωση, θάρρος και αυταπάρνηση. Ο λαός μας είναι υπερήφανος για αυτούς. Χρόνια πολλά!